Давай, давай, давай. И мы даваем, давай, давай. И мы даваем, давай, давай, давай. А сейчас встречаем козаки Братья и козаки, до кола! Знали, брати, нам и Бог, есть и да будет! Віддалі запорозькі козаки використовували дуже багато різноманітної зброї, як холодної, так і вогнепальної. До вогнепальної зброї відносились самопали, піштолі, мушкети, гармати. До речі, ви щойно... Ще... Відьмемо, свого розповідь, звичайно, шабля. Бо шабля – це була сакральна зброя для козака. Вони називали її ненька-рідненька, або шабля-рідненька. Навіть казали, що ні шаблю і джинку, так нікому бому і Досвід у козаків. Ну, в даному випадку наші чури навчаються у нас декілька місяців. Зараз вони спробують вам показати, чому вони навчилися у козаків. Готові! Оторі! Поїху! Зараз вони почнуть робити ось такі рухи навколо себе. Саме таким чином він захищає себе, звичайно ворожого удар. Але найголовніше те, що якщо козака під час бою поранував праву руку. Перехоплював шаблю вліву і працював вліву, як і правою. Від цього на той час залежало його життя. Добре, досвід! Але козаки постійно досконалювали свою майстерність володіння шаблями. Саме тому і використовували други шаблі в обох руках. Таких козаків називали дворукі козаки. Давай. Бля. Ось це захист! Відійти до нього як зперту, так і ззаду важко. Ось таким чином навіть намагалися стріли відкувати. А це напад. Перевага обох шабель над однією, і вдвічі більш ударів на вогни. Ще одна та шаблюка, яку також використовували козаки. Це ось така європейська шабля. Але вона трохи відрізняється від попереднього. Така шабля дуже довга і дуже важка. Ось такі довгі і важкі шаблі використовували вершники, сидячи на коні. Ну і справді, шаблюка довга. Толіть, будь ласку, увагу, навіть на землі, бачите, що вона торкається. Попередньо так не робило. Саме тому дуже зручно її використовувати на коні, тому що якщо ворог, який стоїть на землі, ухиляється від удару, або припадає навіть до землі, то якщо нахилиться з коня, то його легко було дістати. Така шаплюка дуже важка, тому що має на кінцівці ось таке утяжеління, яке має назву ялмань. Ялмань зроблено для того, щоб найпотужніший рублячий ріжучий удар знаходитися ось у цієї частини шаплюка. Та і взагалі ось такі довгі шапли. Вони загострілися тільки на 30 або 40% від цієї довжини. Також треба її використовувати, сидячи на коні, під час галого. Зараз він буде рубати ось цегілля, начебто ворожі голови. Готовий, брате? Де козака. Добре, робака, молодець! Ну а зараз наші джури покажуть вам такі невеличкі тренувальність Як козаки тренувалися, як вони вдосконалювали свою майстерність колотіння шаблями Та й взагалі як козаки розважалися на січі що, Готові? Готові! Добре. Давай до бою! О, Молодці, бо якщо не зупинити, порубають один одного розмішання. Шановні, ну якщо вам казати про майстерність володіння шаблюкою, то казаки казали, що майстерність це вже тоді, коли шабля стає продовження у своєї рухи. Тобто це начебто поєднання шивати шаблю наче жіночку. І щоб показати вам таку майстерність, занижте головку на ось цю шаблю. Вона і справді дуже гостра. Вона рубається гілля, не прикладаючи майже ніякої костюм. Саме тому, щоб показати вам таку майстерність, зараз я за допомогою цієї гострої шаблі на році нашого козака розрубаюся цей овірку. Але вам усім одразу треба зрозуміти, що якщо я вчасно не зупиняю руку, протягую трохи далі. Я можу не тільки травмувати, або і справді навіть покалічити. Так, держи пригодится. Ой, пробачь мне, дружище, я сейчас не так. Мало любви, Can he been Socied, I told him a late afternoon while, keep him looking to run away. They felt sad to stop壊aged. That's enough, there were four Mas If you Versus seriously would not do It's a present for you, він по-нашому не розуміє, а ви йому скажі, що вже з кінськими кізяками ось цей вірок йому назвати. <різвіст> <плізвіст> <плізвіст> а зараз ми вам покажемо деякі козацькі хитрощі. Козаки постійно щось вигадували, були дуже винахидливими у військовій справі. Робили вони це для того, щоб врятувати собі життя або якось вести в оману ворогів. І ось таку козацьку хитричу ми вам зараз і спробуємо показати. От усі знають, що ось це седло, що ось це стремін, яке поєднується до седла за допомогою ось такого ріменця, який має назву «Путіщі». І саме за допомогою цього «Путіща» у козака і була можливість врятуватися. Як же ж це виглядає? От уявляємо собі, якщо з того боку знаходяться вороги, які намагаються вбити козака стрілою або кулею, саме за допомогою пушіща, і була можливість дуже швидко сховатися. І зараз козак захищений тілом коня. Вразити його з того боку вже майже неможливо. Звичайно, що якщо куля або стріла все ж таки потрапить у коня, це може і вбити конячку. Шкода тваринку, але одразу хочемо сказати, що життя крузака під час бою цінувалося більше, ніж життя тварини. І зараз ми спробуємо показати, як же це могло виглядати. Ну що, братове, перевірте його. Чого? Чого? Чого? А давай зараз, якщо він погано заховується, ми такі. макітку. А не найкраще макітку? погано ховається, не в макітку, Треба було стілю зарядити. А він не тільки проскочив, він тобі ще й тулю спросив. <плес> <Їдайте>, козака? <плес> ще одна зброя, яку також полюбляли козаки. і використовували. Козака до того часу поки не з'явилася вогнебальна В даному випадку ви бачите дуже довгий спит трьох з половиною метри. Ось такими списами козаки зустрічали ворожу кінноту. Як вони це робили? Зверніть, будь ласка, увагу, що на кінцівки кожного списа є ось такий завісний дістряк. Робився він для того, щоб під час бою дуже зручно було втрумляти списа у землю, підпирати його ногою. Лишить ось, ось, ось такі ряди вставати ось таким чином. Приготувалися козаки. Списи. З тобою! Зараз. зараз ви бачите тільки декілька козаків. Ви уявляєте собі, якщо ось таким чином під час бою уряд ряд поставити сотню козаків, позаду другий ряд, третій ряд, і усіх озброїти ось такими довгими списами, то пройти таку загороду вже майже неможливо. Менші ряди, які підуть у нас, то вони одразу лягають. А зараз, зверніть, будь ласка, увагу на нашого джугу. Він використовує таку бойову козацьку посулку, яка має назву дізарм. Такі із її використовували, як і під час пішого бою. А в даному випадку, от, наприклад, якщо ворожий вершник ось таким чином раптово зупиняє свого коня філецьків, одразу вискакували кусарі і намагалися перерізати перехідною ворожому коню. А за допомогою цього гака вони намагалися стягнути ворожого вершника з коня. Зазвичай, що після того, як козаки зустрічали ворожого коню, вже починалася дійка, і Саме тому використовувати такі довгі списи перед НАТО, коли дуже багато людей не дуже звітить. Незручно тому, що немає місця, де розгорнутися, щоб нанести такого потужного і небезпечного удару. Саме тому під час пішого бою майже кожен козак повинен при собі ось такі невеличкі списи. Перевага такої зброї тому, позаду. Задля того, щоб у козака, який вливається у натовп ворогів, була можливість наносити удари не тільки попереду, а, наприклад, не є можливість у козаку, і постійно отримуючи ворогів, на відстані, не підпускаючи до себе. Не ну, підійдеш до нього. Загалі, то, шановні, ви бачите, як козаки працювали шеплями. Дуже швидка була, так? але в даному випадку Шановні, це ми стоїмо. Уявляєте, якщо під час бою буде будемо виробитися? Підійти до нього буде дуже важко. Саме тому, якщо Козак зустрічався на полі бою з таким дуже добре озброєним ворогом, він дуже добре собі уявляє, що якщо вразити його, то треба скоротити учнівіста і намагаючись до нього наблику. Робити це можна тільки в одному випадку, спіймаючи його на контр. Дай, я тебе скажу. Дай, я тебе скажу. Дай, я тебе скажу. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Дай, дуже небезпечна зброя, але чомусь ось ця зброя лиш подобається жіночкам. <рес> чому козаки використовували батоги як зброю, зараз я вам спробую пояснити. Раніше, як і в даному випадку, таку зброю робили зі шкіри домашньої звідоби. Але найнебезпечніша частина це ось цей хляст, який робився з кінського волосся або шовтну. У чому ж небезпека? Якщо ви чули цей ляпа. ось цей ляпа з'являється тоді, коли кінцівка цього батога, ось цей хлястик, досягає швидкості звуку. Вона 1200 км на годину. І саме тому, якщо вдарити будь-яку незахищену частину тіла, це може бути обличчя, оголений торс, то при потужному ударі ось цей хлястик шкірую м'ясом, розрубує навіть до на кісток, <кій> майже як шаблюкою рубає. Але знов таки, будь-яка зброя має свої недоліки. Недолік у тому, що використовувати потоги у натовпі, неможливо. Немає місця, де розгарнутися, щоб нанести ось такого уряду. По-друге, якщо ти під час бою десь зачепився і втратив зброю, втративши зброю, можна втратити життя. Ну, а взагалі-то є і перевага. Перевага, як і у списах. Це певна довжина. В даному випадку, ви бачите, найкоротесенькі батьки, у довжину тільки 3 метри. Козаки використовували батоги у довжину 3, 5, 7 або навіть 9 метрів на Ніж довший батік, він більш потужніший і більш небезпечний. Взагалі-то зброя швидка. Вона працює майже в будь-якому напрямку. І навіть ворог, той, який знаходиться позаду, його завжди є можливість трасити. Те вже не кажучи про напад спереду. За допомогою цього батуа також була можливість отримувати одразу. декількох ворогів на відстані, не відпускнаючи. А ну що ти за тут за тебе? А? Не вироб, не не не це, ти не виграв, <свист> <свист> ти послав, не виграв. Ти ж ти виграв. Ти виграв, ти виграв. И вот этот ботик уже должен убрать этот палец. потужніший он більш ж потужнейший и больше небезопаснейший. Если бы ударить из всей силы вот этим ботиком, то даже можно отрубать и пальцы с кистью. И чтобы показать вам, как работает такая зброя, мне потребуется все это чудо. Сидел там риготал. О, мы по Что там у него? А то, него есть, он хрономит. сразу угроз. О, добренько. Ну давайте ему не Вот так вот. Гуляри, чтоб кровью или А ви, А вы, братцы, вытвольте и справді по кров'ю заляпали. Льома, давай на якці. Чуєш, Рома, що там про пальці казав? Ну що, якщо по пальцям йому вріжу, він вже ніколи у носі не покалусь. <рис�я> я Каблюку я як втримаю, ага. Хай жіночку як по-песі. Нічим буде. Тому, правда, і краще відходить. <рис�я> Добре, що <все>, її не робиш? <рис�я> Добре! Добре! <рис�я> Рука заклякла з переляку, бачили? Так. І в автобуса не вліз. <риклад> Добре, якщо блюпи. <риклад> Шановні, але запорозькі козаки вдосконали навіть і таку зброю. Вони зробили ось такі батоги ще більш небезпечно. Ну, яким чином, зараз ми вам покажемо. Вони приєднували на кінці цього хлястика ось таку кульцову кулю. І потім така зброя вже і справді ставала вбивчою зброєю. Тому що якщо маючи ось такий потіху довжилить тільки 3 метри, на кінці якого буде приєднана ось така куля, і вдаривши з усієї сили, то ось ця куля майже і справді добуває швидкість кули. Якщо вдарити ось такого у тіло, то ламала ребра, відбиваючи внутрішні вороги. Якщо вдарити в будь-яку кістку, руку, ногу, ключі, будь-куди, це одразу ламала кістку. Якщо макітра у ворога не буде захищена, не буде одягнута шапчина або шолом, то при потужному ударі це одразу вбиває ворогів. Але за допомогою цієї кулі ще з'являється так звана відцентрова сила. Тобто, звернись, будь ласка, увагу, як дуже добре накручую. Бачу? І потім як дуже добре тримає. Ось таким чином у козака була можливість вискупати у ворога будь-яку зброю, яку той тримав. Це могла бути шабля, піштоля, рушниця, пись, будь-яка зброя. Навіть використовуючи ось такі батуки, на кінцівці яких приєднувалися з такої кулі, то під час бою козаки навіть намагалися ворожим коням під час глобу сплутати вперед, і ворог, підскочивши до ворога, була можливість дуже швидко його вбити, не витрачаючи на це майже ніяких зусиль, або взяти у полон. Ну і зараз ми вам спробуємо показати, як же працюють так, як прой, але звичайно, що на конях ми вам це показувати не будемо, шкода по Аджуру А у нас ще багато. Добре, Рома, ти воюватися! А вы Є навіть серед ятарень. Ну, і бачили, що захоплює і справді так дуже довго. Але деякі люди одразу задають питання. А якщо шабля буде гостра? Не поріжеться ось цей ляд. Насправді ми це ніколи не випробували. Може ви бачили, куди я вдар. Під час бою треба бути на світи. Треба бути щоб одразу зламати кістки, щоб ворог не смоті, вже був тримати зброю, далі воювати. Зараз візьмемо у колонці. Пораду їх мушити, щоб не рибався під ним. Йшли б полон давай. Ще одна зброя це Сокири. До речі, зверніть, будь ласка, увагу на цю Сакиру. Вона справжня, ще за часівку закіли. Її знайшли декілька років тому назад на Дніпра біля острова Котик. Назва такої бойової козацької Сакири Інтрепе. Взагалі-то Сакира дуже зручна річ навіть під час побуту. Завжди є щось зрубати, щось полагодити, розвести багато. Використовуючи Сакиру, під час бою, вдаривши в будь-яку незахищену частину тіла, ви уявляєте, скільки шкоди можна не робити. Так? Але, знову таки, будь-яка зброя має недолік. Недолік у тому, що якщо ворог все ж таки буде в обладунках, у шоломі, у кальчузі, у керасі, то вдаривши непотужна або невлучна, є така можливість, що це зі скочить, не нанесе ось таких тому вона і має назву «Бойова Сакира», тому що має ось цей гак. Якщо добряче ударити ось цим гаком, то ніякі обладунки, ні шолом, ні кольчуга, ні кераса, ніколи не втримають такого потужного удару. У будь-якому випадку з боку є. Шановні ось ця потужна, така важка сокира, також підписовувалася Але, до речі, це також, тут, це, це сама стара річ, яку ми маємо. Їй понад усі понад тисячу років це ще Київська рух, навіть ще на Лезі, збереглися такі дохристиянські рухи. Е, взагалі, хто ну, то бажає після вистави, будь ласка, підходьте, ви можете побачити, подивитися. Е, але небезпека цієї зброї в тому, що вона важкенька така, вона важить для співуда. І саме тому, якщо добряче, ну і ще ось такий речах великий, і саме тому небезпека, якщо добряче розгорнути його навколо себе вірватися у стан ворогів, то зупинити таку зброю майже неможливо. Ніяке обладунки, ніяка зброя ніколи не зупинять усь такого потужного удару. Ще зброя — це луки. Ну, дехто каже, що козаки луки не використовують. Насправді це не є так, тому що навіть один запорожник січових кошових атаманів Петро Коношевич Сагайдачний був найкращим лучником у своєму війську. І саме тому козаки не виготовляли луку. Вони або захоплювали їх під час бою, або купували за гроші у майстра. Але ось така трофейна зброя, та, яка добута під час бою, цінувалася і шанувалася козаками більше, ніж та, яка була придбана за гроші. Зверніть, будь ласка, увагу на ось цю стрілу. Бачите, яка форма? Ось такі стріли козаки використовували під час бою задля того, щоб стріляти по ворожим коням. Намагаючись нанести коню ось таку велику рану. Якщо кінь під час галопу має на собі ось таку велику рану, він дуже швидко зникровує, дуже швидко вмирає. Шкода тварин, Але знов таки нагадуємо, що життя козака цінувалося більше, ніж життя тварин. В даному випадку ви бачите копію татарського лука. Татари також були швидко. Тому що дуже зручно стріляти з такого Тому що дуже зручно стріляти з такого, сидячи на коні. Сидячи на коні, голова лошаді ось тут круто. Наскільки зручно стріляти з такого лука майже в будь-якому напрямку, під будь-яким путом, не заважаючи при цьому коні. А зараз ми вам покажемо козака пластуна. козак пластун – це була козацька розвіта. Познати. Основна задача пластуна була непомітна, підібратися до ворожого війська, зняти охорону або зробити як ділянку. Саме пластуни — ось такі плащи. Привага такого плаща у тому, що він майже ж такому полюсі, як і земля там. Пластуни — перевага лука над вогнепальною зброєю на у тому, що її не чув. І поки ворог розуміє, звідки напад, у нього була можливість відстрілятися і непомітну стиху. <плес> <Батько, молодець. плес> Зараз наші ж таки покажуть вам, як треба стріляти з лука, сидячи на коні під час галопу. Але, але все ж таки виконання цієї справи це ну, важкувато, тому що під час галопу трохи, але все ж таки раштовку. Націлитися буде так м, важкувато. але ми вже казали, що треба відчувати зброю, треба відчувати відстань до ворога. Найскладніша вправа, яку ви зараз побачите, це коли бізокі будуть віляти з того боку, і зберяти в звороті. Ну, роботи так і справді складувати. Поїхали, брати! Добре! Добре, Добре брата! Давай, розгортай, брати! Козаки! на цьому наша невеличка вистава закінчується. Дякуємо.